Miskolc város vezetése meghirdette a telefelszemalási programját, de ez a program csak nyomort és hajléktalanságot eredményezett. Eltaszították a népet a nyomorban, hát mert keletett a stadionnak a hely. A számozott utcákat a Diós-Györi stadió rekonstrukciója miatt számolják fel. A területen 60 család sorsa bizonytalan. Az önkormányzat megígérte, hogy 30 lakást felújít, de ebből eddig csak négy készült el. Ha elkészül a további 26 lakás, ezzel akkor sem fogják tudni megállítani a tömeges hajléktalanságot és a gettósodást. Mi, civil jogvédők és aktivisták az antiraszista világnapon szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a folyamatos jogsérelmekre, melyek ma is érik a miskolci romákat a telepek felszámolása következtében. Az önkormányzat intézkedései folytán több mint 500 ember tűnt el az avasról és a számozott utcákról. Ezeknek az embereknek jó része sokkal rosszabb körülmények közé került. A Miskolci telepek, jó részt roma lakói, létbizonytalanságban élnek. Tudni szeretném, hogy hol fogok élni a családommal egy év múlva. Melyik iskolába fogom gyermekeimet járatni? A nyomort számolják fel, ne az ember ez méltó lakatásukat. Egyelőre jogot kérünk mindenkinek, ennyi. Ma mindjárt